Ja ensin pitää ymmärtää, että datajälki on monenlaisia. On sellaisia teknisiä datajälkiä, minkä kontrollointi on oikeastaan aika vaikeaa. Sitten on sellaisia datajälkiä, mitkä syntyy ihan meidän normaalista internetin verkon käytöstä, sosiaalisen median käytöstä. Sellaisia, mitä me itse päätetään, niitä me voidaan helpommin kontrolloida. Jos miettii teknisiä datajälkien kontrollointia, niin se on hankalaa sen takia, että kaikki laitteet pitäisi olla unikin identiteetti. Sitä ei voi kätkeä, piilottaa, väärentää. Sen takia on tarkoituksenmukaista, että niistä jää niiden käytöstä jää tällainen jälki sinne verkkoon, vaikka ihan laskutustietojen varten tai muuta tämmöistä tietoa varten. Se mitä voidaan tehdä, vaikka jos miettii ihan selailua ja miettii vaikka jonkun laitteen käyttää, niin me voidaan hankkia jokin tällainen vaikka prepaid SIM-kortti ja tavallaan katkaista se kytkössä laitteen identiteetin ja meidän, meidän henkilötietojen välillä, koska se on tavallaan anonyyminen. Se, se Korttia se mahdollistaa sitä kautta sen selailun. Toinen tapa on vaikka miettiä internet-selaimessa tämmöisen private-tilan käyttöä. Silloin se selain lähettää vähemmän meistä tietoa, mutta silti se lähettää kyllä sen teknisen identiteetin meistä. Kysymys on ennen kaikkea siitä, että voimmeko me estää sen laitteen teknisen identiteetin kytkemisen meihin. Ja tähän ei ole mitään unikkia, keinoa. Eri tahot, vaikka Googlekin, ovat hirveän eteviä yhdistelemään näitä tietoja. Ehkä yhteenveto voisi sanota, että meidän kyky kontrolloida sitä teknistä datajälkeä, rajoittaa sitä, niin ne on hyvin rajalliset, hyvin heikot. Sen sijaan meillä on kykyä kontrolloida sitä tarkoituksellista datajälkeä, mitä me itsestään jätetään sinne verkkoon.